මන්ඩු ලියබාර මසාළඩ සමසාright කරන පූජනීය නුඟ මහා දෙව posible ඔබේ ඙වේ මන ද අ overwhelming දෙව වන් Dafy මේ විහාරස්ථානයේ සිදු කරුණු ලබන කටින චීවර මහා පින්කම අරමුණු කරදන සිත්්ත කරනු ලබන මහාපුුම් පින්කමටයි මේ පෙන්නතුම් හැමකනික්ම සාසම්බන්ධ විරාන් සිටි. තිවිශේෂයෙන්ම මේ විහාරස්ථානයට මා මේට පෙර එක අවස්ථාවකදී හදිසි ධර්ම දේශනාවක් දේශනා කරන්නට ආපු අවස්ථාවේදී අපේ දායක භික්ෂුතුන් මේ වේලාවෙම කරපු ආරාධනාව විසයි අතුමේ විහාරස්ථානයේට එන්නට අවස්ථාව ලැබුණා වි විශේෂම මේ 10 කෙවත් මේ කල්පටි යතු රෝභා මුද්‍රන් වහන්සේ තුල තිප්ප කල්යාන මෙතරතාවය නිසා තමයි අද මේ ස්ථානයේට වැඩම කරන්නට වැඩම කරන අවස්ථාව ලැබුණේ සහ ආවේ නැත්නම් අද දිනේ කියන්නේ පිළිතුනේ ඔක්තෝබර් 30 මම කිසිම ආගම වතාව බාරගන්නේ නැති දවසක් ඒකට විශේෂ වූ මේ ද්වාරකයක් තියෙන දිනයක් නමුත් මේ තෙඟකම මේ පින්නතෝ කිය පොලිසා පින්නතනේ මේ මහා ජීවිතයේ අවුරුදු 20කට කාල සීමාව තුල කවදමක් මේ ඔතෝබර් තිස්ශවන තා මමු කික්්‍රමකට වැඩම කරලා නෑ එදාට පාරගන්නේ නැ. නමු මට එතා මෙතනි ධ්‍යහාරාධනා කරාම මම හා කියල පිරි කර්තා. දි ලැබනේ ඊට පස්සේ හිට පස්සේ දැන්න ලොක මොන කලන්නක් පෙැරවෙනවා දායක ඔුගේ ඔунаය තවදාක් මට බලන්න නෑ ගියාවක් ලැබෙන්නේ නෑ සාමාන්‍ය විහාරස්ථානයක ආමඳුර කෙනෙක් නම් ප්‍රසිද්ධයයික නිසා පව කර ගන්න නිසා පව කර ගන්න අවස්ථාව රෝමේතර දේශනා වතු දෙදී කියලා කොහොමද එහෙම වෙන්නේ කියලා එද මට නායකයෝ නැති නිසා මට බොරු කියන්න ඕනම නාවක් නැහැ. එවෙහි ගම්පත විහාරස්ථානයක හාමුදුරුව කෙනෙක්ට ඒ විහාරස්ථානයේ වැඩවන්සේ කරනකොට ප්‍රතිත්ති ධායගන් දෙවොල් කරා ය කියලා කるු බු වෙනවා. දැන් ඔබ දන්නේ නැද්ද එතකොට මේ කියන්නේ එතන ආමුදුරෝDannne dehitin ane man me kiyanne boru geyala etakotte pansal wala weda wasey karan ape haamuduru godak karma renter gannwa dena dena daayigo gane ithala e bohode daayike ungi hita satutwenan mata paw යේ ආමුදරොන්ට වෙනම കർമ്മේ විපාක දීමත් දීයාට වෙනම കർമ്മේ විපාක දීමත් දෙන්නේ. දෙන්නාටම තියෙන එකම karma. ඉතින් එහෙම කරන වික්ෂ සමාජයකදී තමයි අද අපිට මෙහෙම බණ කියන්නට සිද්ධ වෙලා එක නිසා මාත් එක්ක තරහ වුණාට පසුලයන් නැහැ මට දන් දෙන්නේ නැති නිසා. ඒක නිසා මට ඇත්ත කියන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඇත්ත කතා කරන්න පුළුවන්. ඒක ඒ වගේම තවත් කෙනෙක්ට මේක මොකට කියලා හිතෙන්නත් පුළුවන්. ඒකටම එම හිතෙන්න හේතු ටිකක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ කාරණා ටිකක් මේකෙත් කියලා දෙන්න. ඉතින් අද දිනේදී අපි සංස සාමාන්‍ය කටින ජීවර පූජාව. ඉවරුනම් පස්සේ සාද්‍ය ආරණෝ ඒකට කාලේ මම වැඩි ප්‍රෝගන්නේ නැහැ නමුත් කටින ජීව රෝජාවගෙන මෙනෙහි කරන්න ඕනේ පොඩ්ඩක් අවධානය දෙන්න. ඒතකොට තමයි අපේ පින්සිත වර්ධනය වෙන්නේ. පින්සිත වර්ධනය වෙච්ච බුද්ධයෙනාගේ තමයි පින්නතුනේ Taman හිත දුවන්නේ නැතුව එක tandaක තියෙන්නේ. නිසා දැන් මේ පින්නතුන්ට මේ කටින පින්තම කරන්න පුළුවන් උනේ. කවුරුන් හිටියා නෙමෙයි තමන්ගේම ආමදුරු ඉන්නා මම නංග මගේ ජීවිතේ උදේ හව හැමදාම වදිනවා මගේ ආමදුරුට ඇයි මේ ආමදුරු කරන කැප කිරීම මේ ආමදුරු විඳින දුක මහා පුදුමාකාරයි න්න තුළ මේ සම්බුදධ ශාසනයේ බුදහාමුදුරු සඳන්තරනවා දේශනා කරනවා අනාගතීදී පහල වෙනවලු පාසාව කන්්ටක කියල जाාති එදාට ඔබ පහින්නකොට එදා හාමුදුරු රින්නි කෝමත් දන්නුවද ඇතේකානෝලක් ට ගාද බිලී පෙත්තා කරගන දැන් lepidaga අල්ලගෙන ඉන්නකොට දායකයෝ ගෙල ආරාධනා ගන්න අපිට මේ පිටතම කරන්න තරලා දෙන්නා මොදුරුනේ කියලා. එතකොට ඔබේ කොහොමද වයස? ඔබේ වයස අවුරුදු 10යි. 10 දී කොහොමද සෙල්ලම් ටික දානවා? දැන් දානවා දැන්ම පේනව නේද? සාමාන්‍ය ඉස්සර අපි නමෙක් වැඩදි කරන්න පටන් ගන්නේ සාමාන්‍ය අවුදු දාසය තාහත පැනම්. අද අට හය පැන්නනම් හැතිල. ඒත් තරම් සිතුවිනිි විෙනස් වෙන. ඉස්සර එක සිය දැන් අසු වැවෂය. එනම් අර පුදු දේශනා කරම වාාසාව ගන්ටක කියන තැනට විහිත් බික්සවත් මේ දෙකလုံးම ගමන් කරලා. අදහම්තර එහෙම දරාගෙන හිටියා නම් අදහම්දරු බිහි පෙන්ත දාගෙන ඉන්නකොට එහෙම අපේ দায়කෙක් ඇවිල්ලා දැක්කත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? ආයේ Pentec පලාතින්නම් දෙන්නේ නැහැ. පින්න තුනේ රැස් කරන්නේ තනි තනි බුද්ධයල කවදාමවත් ඔබ පින් කරයි කියන මට පින් දෙන්න බෑ. කුසල් දෙන්න බෑ. පින් දෙන්න පුළුවන් කුසල් දෙන්න බෑ. ඒ වගේම මම කුසල් කරයි කියලා. ඔබට කුසල් දෙන්න හැකියාවක්වත් නැහැ. එහෙනම් මම පව් කරයි කියලා. terne <Sanye> ape <Sanye> naayakey mata hema daama dantika denawa. – ාක්ක් වක්私 70. වෙනාෝක් පතහ,ිස෇ඳහ වීමට。–වක හක්න පොගය කදි ගදිනයන්ද්., …වක හස долларов෇ෝ Barcelvar would to get a stimulation. –වද තහ ඉවර දෙය rupeesestenවු, ඔම දීම එක් දන කුම ඔබන, දවදළු හො� අපි සිතන ඕනේ අනුන් හදන එකට වඩා තමන් ඉස්සල්ලා හදෙන්න ඕනේ. අපි කොට කරන්නේ අනුන්ගේ දේවල් අපිට හොදට වැරදි පේනවා. තමන්ගේ දේවල් ඒවා වැරදි විදියට perceived නෑ. එහෙනම් මේකටත් හේතුව ඕනේ. ඇයි අපිට මෙහෙම වෙන්නේ? ඇයි අපි මෙහෙම අපේ අපි එහෙම දකින කොට වෙන්න අපිට යන්න පුළුවන් තියෙන මාර්ග දෙකයි එක් වනිවනට අවුරුද්දකින් ආත්මයකින් ලඟ පුළුවන් එහෙම නැත්නම් නිවනට ආත්මයකින් ඈත් පුළුවන් ওই දෙක විතරයි අපිට කරදර එහෙම ලබපු මේ උතුම් උතුම් manuss पिनन्नतुने अपे झीविते में हईद्गाद़ रप्तुने न हों भिआएक बलेध पें पिननतुने हैं भिआ बर्णा लगाद अभी पिननतुने अपे झीविते सकस करगादर अभी भिविते सकस करगादर नम पिननतुने अपी ब़नाहनों एंपे खामद बनाहनों ए අපි පින්නතුනේ ආදා අපේ පින්නතුන් ගොඩාක් අහනවා බලනවා කයයි වචනයයි දෙක කයයි වචනයයි දෙක ඇරුවට වැඩක් නැහැ පින්නතුනේ අපි ජීවත් වෙන්නේ කාට ඕන විදියටද අපි ජීවත් වෙන්නේ හිතට ඕන විදියටයි දැන් බලන්න අපේ හිත ඇතුළට ඉන්ද්‍රියන් පහකින් සිටවිලි යනවා මොනවාද ඉන්ද්‍රියන් පහ? ඇස කන නාසය දිව ශරීරය. ඔබේ ඉන්ද්‍රියන් පහෙන්ම සිටවිලි යනවා. ඒ සිටවිලි එක ගැටොල්ට ගියපු හිත ඇතුලින් ඇති වෙනවා පින්නතුනි සිටවිලි ධාරාව. ඒ ධාරාව ඇති කරන්නේ මේ කය ඇතුළේ ඉන්න පුජ්‍යලොහය දෙනේ. එක පැත්තකින් කොසල් පුජ්‍යලිය තුන්දේ නැයි පැත්තෙන් අවසල් පුජ්‍යලිය තුන්දේ මේ තුන්දේ නැ වෙන වැඩි බලයේ තියෙන පැත්තෙන් සිතවිලි ධාරාවක් හදනවා. හදුවන් පස්සේ අපි කියන්නේ ඔය. එහෙනම් අපි කරන්නට ඕනේ පින්නතුනේ අපි සිතවිලි ධාරාවන් වලට අනු අපි ජීවත් වෙනවා නම් අයිබුතුහමතුරු දේශනා කරනවානේ. චේතනං වික්කවේ ගම්මං වදාමේ චේතිත්වා ගායෙන වාචා මේ කර්මයේ සිද්ධ වෙනවා පින්නතුනේ ඉත්තාන තුනකින්. ඒක මොකද්ද? යි සි් වරවා කර්මය දෙක වචචනයෙන් සිත්ති වෙනවා කර්මය තු සිතින් සිදත වෙනවා කර්මය මේ ස්ථාන තුළින් කර්මය සිද්ත වෙන පොටට මේ කර්මය දෙපැත්ත කන කුසල් කර්මය සහ අකුසල් කර්මය කියලා එතකොට කුසල් karma සිද්ද කරනවා අපේ කවුද? ආලෝබ අර්ථේස අමව කියන පුජ්‍යලිය උන්දන. අකසල් karma කරනවා ලෝක දේශ මො කියන පුජ්‍යලයන් උන්දන. එතකොට මෙන්න මේ සිදුවිලි ධාරාවන් හයේ තੁੰඳනා තුම් පෙත්තට බෙදිලා අදිනවා තොනේ තමන්ගේ පැත්තට පවුකාර තੁੰඳනා පවුකරන්න polinomනවා පින්කාර තੁੰඳනා පින් කරන්න polinomනවා එතකොට එහෙම පෙළඹෙනකොට පින්න තුනේ අපේ පෞසිත බලවත් වෙනවා තිබුණා තින් අපිට හැම වෙලාවෙම පෞකාර සිතුවිලි තමයි හිත තුලට එන්නේ. අපේ පිංසිත බලවත් වෙනා දෙබනෝ තින් අපේ හිත තුලට එන්නේ thinkingාර සිතුවිලිමයි. දැන් මේව ගැනතාවක් තියෙනවද? හිත මොදති, වෙච්ච මොදති, කට පුඤ්ඤෝගයක්ද මොදති? තව ප්‍රතිංග තවත් එතන තප්පටි චතප්ටි පපකාරිය ම්‍යත තප්පටි ආරතේවන පිං කරාම දෙලෙවිදීම සතුටු වෙන්න පුළුවන් පව් කරාම දෙලෙවිදීම දුක් වෙන්න පුළුවන් මේක ඔබටත් එකයි මට එකයි එහෙනම් ඔබ නිකන් කල්පනා කරලා බලන්න පින්න තුනේ සටෙක් මරන්න මොනේද පෝසින්ද වෙන්නේ මරන්න මොනේද නෑ හිතෙන් හිතුවත් අපසරියක් සිද්ධ වෙනවා එහෙනම් පින් කරන්න මොනේද පින් සිද්ධ වෙන්නේ පින හිතුවත් පින් සිද්ධ වෙනවා අපි බලන්නවා අපි හිතනවද ඕම සනාරි වැරද්දක් මාකාරයක එකක වුණොත් ඒක හිතනවා වුරුදු මාස කලක් නේ මාකාරි වැරද්දක් වුණොත් හැබැයි මෝතරි හොදදියා කනෝ තේ එක පුංච කාලයක් ඇතුළතදී ඔබට සමාජයේටත් ඔක්කොටම අවත ලැබෙනවා 넣 අපි many, මේ ustedes <laughs> muzuna pan in manusead beiden y uno aní Wagner me dio lopo man paral a porque Urban operations están horas más Fernanda පෙන්දියේ නොලිකන්නේ මොකද්ද අපේ කුසල් පැත්ත වැඩි වෙන්න ඕනේ ඒ කිය උද තමයි පින්නතුනේ ඔබ අපිට වනා පංච නමයි ගැන දන්නවනේ අතතරු ලබු වෙනවනේ මෙයයි ගැන දන්නෝනේ මෙයා උපන්දී ලැබුපු ගම හැම දරුවෙක්ම මොයි වගේද ප්‍රියමනාපයි නේද කාලුද සුදුද ભેදයක් නැහැ අංග සම්පූර්ණද වාගද එහෙම ભેදයක්කුත් නැහැ සියල්ලෝම ප්‍රියමනාපයි එන්නේ යමෝ මේ බින් නේද කාලා නම් පුච්චිතරුවෙක් දැක්කට හිතේ තරහක් ඇති වෙන්නේ නැහැ පුච්චිතරුව කොච්චර වරදි කර සමාව දැන් අපි වරදි කරමු දැබේ සමාහම නෑ අපිට ලැබෙන්නේ නෑ ආදරේ කරුණාව දැන් එක පුජ්‍යලයට කොහොම ආදරේ කරුණාව දක්වයිද දැන් අපි පුංචි කාලේ නම් මාස අවුරුද්දයි මාස දොනාතරයි ළමයෙක් ගණනලා තිබ්බෝ කි දෙලේ ලොකු කෙනෙක් උඹ ගණනලා තිබ්බොත් දාරදීදීන්නේ බයි පੁੰච කාලෙ විතරයි දැන් පੁੰච කාලේදී ආය ඥාති වෙන්න හිතවත් වෙන්න ඕනේද මොනවක් වෙන්න ඕනේද නෑ දරුවා වඩා ගත්තත් එහෙම දැකලා ඒක ඔය දරුවා මො ලොකු නම මේ විදි දෙන්නේ බිනවද ඉබින්න ප්‍රිය මනාප බව නැති වෙලා දැන් අපි සාමාන්‍ය දරුවෙක් දකිනකොට තරුණුල් දරුවෙක් දැක්කත් සමහර දරුවෝ ආරි පියමනාපයි. අර කදි මොන දිහා බලන්නේ තින්නේ. දැන් ගම දෙන්නේතර මොම්ප ගැලවිලා යන විර. ඉතින් හිටන්නේ නැද්ද? හිට දු අවස්ථා නැද්ද? ඈ දැන් අපි වේ තියෙනවා ඒ වගේම හරි ලස්සනයි මහා ප්‍රියමනාපයි කියලා හිතින්ජ අවස්ථා නැද්ද තියෙනවා එතකොට හිතනම කර්මයක් වෙන්නේ නැද්ද එතකොට දැන් අපි කාට හරි ගැහුවා ගහන්න හදනවායි වනිනවායි හිතුවත් කර්මයක් වෙනවද එතකොට කල්පනා කරන් අපි කොච්චර ජීවිතේ පව් කරනවද කියලා එන සාධාරණ නැදුක වෙනකට වෙනස් වෙන එක. අයෝ පත්တယ် ලැබෙන කොට අනෙක් මිනිස්සු කොටම් වඩා සිංහල බෞද්ධ වෙන්න පින් වැඩි තියෙනවා. ඇයි ඒකට හේතුව පින්නතනේ අපි පින් කරන්නේ පින් තියෙන නිසා. මේ බිබිල ගම නේද දම? බිබිලනේ බිබිල ගමේ ඉන්නේ නායකව මේ دايه කෙන්න විතරද වයන්නේ. මේ دايه කන්ද විතරද ගවල් තියෙන්නේ. මේ دايه කන්ද විතරද ගේ දොර තියෙන්නේ. ඇයි මේ? පින් කරන්නත් පින් තියෙනවා. පව් කරන්නත් පව් තියෙනවා. දෙකම එක පැත්තක් දෙපැත්තම වෙන්නේ නැහැ. දින් කරනක් තින් දිනනෝනේ පව් කරනක් පව් දිනනෝනේ ඒකයි පව් කරන එක හැමදාම පව් කරන්නේ ඇයි ඒකේ පව්කාර හිත කියලා ඒ පස්සේ දෙක හිතලා ඔබේ ජයගැත්තේ මොන පැත්තද බනහන්න යනවා කියන පැත්ත අර දෙවලල ඉන්නෝන්දල ජයගැත්තේ ඔබේ පැත්තද මොන්නේ බෑ කරා මාඩී ඉඳ නැහැ පන්සලේ හම තැනම මාට නන කාර සිත විලි හදනවා හිතය තුළින් ඒ කෞද්ධද පව්කාර හිත එතකොට දැන් හිතන්න ඔබ පින්වන්තයි අරය පෞසිත පලවන්ත පින්වන්තාන්යක් ලබල ඇැබැයි දැකුවට පෞසිත බලව. අපිටත් ඒ ව아이 අපි හැමදාම දැන් ඒකට මම හොඳ උදාහරණයක් කියන්නම්කෝ අපි බල කියනවනේ ඕන තරම් දේවල් වල ඔයාලගේ පන්සලේ හාමුදුරුව ගිහිල්ලා වෙන හාමුදුරුව වඩම්මලා චුට්ටක් අධිකශනයක් කළා බලන්න ඔතන ඉන්නේ එකම මෝනු ටික දෙමෙයිද කියලා ඥාතිแก ගන්න හදන්නේ නැහැ. ඥාති මාළු කාර්යය ගෙදර බණක් කරවලු මාළු කාර්යය අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්නවනේ. හැබැයි ਉਹ වෙන තැනක දාගෙන ඉන්න හැටි අමාරුයි. දැක්ක හැටි සංවේදාය කළා. ඒ වගේම පැත්තකට වෙලා මුළු ගානේ ඉන්නවා. දැක්ක හැටි. ඒ ඉන්සිට පොඩ්ඩක් නිසා. ටිකක් බයකුත් තියෙනවානේ. යකෝ මං එනදා පිනක් කරලා ගන්න ඕනේ පෞකාරයෙන් තමයි වැඩිවම පින් කරන්නේ මොකද දැන් අපේ සමාන දායකයන් ඇතුළේව ඉතන ඌ බකසි පාරයා ඈ නෑ ඌගෙන් තමයි වැඩිවම ගන්න ඕනේ වැඩිවම පෞ කරන්නේ ජීවිත විනාශ කර නේද එහෙනම් මේ හැම කෙනාද විනාශ වෙන්න මකට උුද උදහරනයක් යන්න ම්ග අහිංසද අංගුලි මාල උුණ උනාාදන ඇත උුණා මිනිස්සු කීයක් මැරුවද නම ස අනෝ නමය වෙලා වෙටි ච එනා නම් 99යි කියන අපි ගණන් හදුවට එයා දහසකට වඩා මිනිස්සු මරලා තියනවා. ඒකතාවේම තියනව නේද? සමහර ඇඟිලි වුණේලා වැටිච්චගේ. එතකොට එචර මිනිස්සු මරපු අංගුලි මාලට මොකට කරගන්න පුළුම්දි? ප්‍රාර්ථනා කරනවා නා. එන මේ දහමේ දේන පින්නතුනේ ආනන්තීය පාප කර්ම හැර වෙන ඕන පාප කර්මයක් කරත් එයාට නිවරුදෙන්න පුළුවන් ආනන්තීය පාප කර්මයන් නංගරෝ එයාට නිවරුදෙන්න බැහැ මේ ආනන්තීය පාප කර්ම හැර සියලු කර්මයන් හැටින් පස්සේ සමතේටපත් කරගන්න පුළුවන් ඔබට ොගේද කටින ජීව පූජාව ඇබැයි එක සමතයට පතිර ගත්තාහම්ම අය ලබනාවට රොද්ද වෙනගම් ්‍රැස් කර ගන්න පුළුවන් එම් පොඩිත් චාන්සය ඇතු ලුක ජාසය අදී කටින ජීවිතේ පූජා කරලා අර පුංචි පුංචි පෞටි කැණටි කර ගන්නවා නැති කරගෙන ඔන්න ටිකක් සැප විඳිනා පුංචි කාලයක් ඉතින් ආයේ කටින පිංකම කෙට්ට වෙනකොට ආයේ පෞකාරය උගලක් වෙනවා. ඒයි අපිට වෙන්න නිසා ගොඩාක් පෞතර එහෙම පවු කරගෙන අපි දැන් අපේ ජීවිතේ අපි පැරිපුරම වහුණම් කරන්නේ ඒ කෙනාට සැපක් ලැබෙයිද? දැන් සැපක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මුගත සැප කර ලබන්න ගන්න ඕනේ. පෙර කල යුතුමය. පොබන උදාහරණයක් කියන්න. දැන් පුංචි කාලේ ළමයා. අම්මලා තාත්තලා කියන ඕන දෙයක් අහනව ඔය 9 10 ට 11 ට එනකොට අම්මා තාත්තා කියන දේද වැඩියෙන් මහන්නේ යාළුවා කියන දේද වැඩියෙන් මහන්නේ අයියේ අද බින්නතෝනේ අපේ අම්මලා තාත්තලා දානගෙන එනවා ළමයි ඉස්කෝලේ යවනවා තත්ත මේ ළමයාට ඕන නැද්ද පින? එනමයට පින් මො මොනායි නේද? අපි මනුෂ්‍ය ආත්මයක් ලැබුවා. ඒ පින නිසා ඒක නිසා ඒ ආත්මේ පවත්වාගෙන යනවා. දැන් මේ විදිහට හැදෙන වැඩෙන ළමයා වටේ පින කරනකොට කරකෙනකොට ළමයාගේ මොනෝ දඩුවෙන්නේ? පින නඩවල කොට අරපැත්තෙන් කවුද ඊටවද බලවත් වෙන්නේ? තව බලවත් වෙනවා. මේ විනයි පවයි දෙකම සමව තියෙනකොට ළමයා කල්පනා ළමයා නිකම්ම ගෙනියන වැරදි මාර්ගයට. කවුද ගෙනියන්නේ? පව්කාර randintක. අම්මා කියන දේ මොකද වෙන්නේ? සැප ලැබෙනවා. ගුරුවරයා කියන දේ කරොත් මොකද වෙන්නේ? සැප ලැබෙනවා. වැඩිහිටියා කියන දේ කරොත් මොකද වෙන්නේ? සැප ලැබෙනවා අයියේ. එයාලා ඊවැරදි මගේ යවන්න හදනවා. හැබැයි මේකගේ හිතේ කයි ඇතුලේ බලනවාද? බලේ තින්නේ කොහාදද? පෞකාර හිතේ. ඒක නිසා එක විහිද තතුලෙන් හදනවා මුන් කියන්නේ බෝධ්‍ය. පවුලේ එතකොට මෙයාගේ හොඳම කෙනා වෙන්නේ පවුකාර සිත බලවත් කල්යාණ මිත්‍රයා. උඹමයි කල්යාණ මිත්‍රයා කරගන්නේ. ඇයි? සාමාන්‍යෙින් පෙන්න දුනේ කුණකට මොනවද එක්කවෙන්නේ? කුණෝ. මල් ගඩේට මල්. එනා අර විදියට PIN අඩුවෙනකොට අර 10 11ට යනකොට අන්න ළමයා වෙනස් වෙනවා සාමාන්‍ය ළමයා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ මොකද ඒ සාදර ළමයින්ද බැනර වෙද්ද නෑ ළමයාගේ හිතේ තුලට ඒ باندې ඉන්න ඕනේ හැබැයි යනකොට ළමේ ඉස්කෝලේ වල ගිය කිදම්ම ඇයි තාත්තාට විතර උ වෙන වෙන උසවලට යනකොට යන්නේ යන්න බෑ බලංකාරෙන් හරි දරුවු ට කෙනවා හැබැයි ධාරණය හොඳටම තුක හිතෙනවා හැබැයි ඉස්කෝලේ යන ළමයි පාඩම් කියලා දෙනකොට ඒක විතරක් නෙමෙයි තරුණ කාලෙ කරන දේවල් කියන දේ හැමදාම විශ්සුමනසේ තබාගෙන පාදමාගනේ ඉන්නවා එතකොට ඒක මතක නැහැ බණ කියන කොටත් සමහර සිත් දුවනවා ඒ මෙහෙ කවුද ගියේ කවුද ආවේ gedara tiyanoda gedara kadalada නේද එතකොට වෙනත මේ මතක හිතින්නේ නැහැ එන මෙන්න මේ එහෙට මේට දුවන හිත එක්තෙන් කරගෙන බනහන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඔබට මතකෙහෙදීන්නේ නැහැ. නිසා මේක මට බලන්න බෑ ඔයා ජීවිත කියලා. ළඟ ඉන්න දොර ආටවත් නිසා සීතාත් කතා කරලා ක්‍රමයේ වෙනස් කරන්න delante ්‍රමය වෙනස් කරගන පනහන්න ධර්නය කරගන්න චරාතදම්න්නේේ ධරන වනාම අපි ඔට වැසෙනවා එක නිසා පන්න තුනේ මට වඩාම මනු ශාසනාවන් සිද්ධරන්න ද्याන්න පැකටත් වැඩි පැකාමාරකතර වාඩි වෙලා හිතියගලා දැනු ල දැනු නනැ है ගැන හිත හිත ඉන්න අපයි ඔබට පැය ගාමාරක් බනයුවද කියලා දැනුනේ නැහැ වේදනාව දැනුනේ නැහැ. ඒ ඔබේ බන හිත නිබ්බ නිසා ඔබට එහෙම නිසා අද පොඩ්ඩක් අර දුර ඉඳන් ආපු හින්දා දන්නේ නැහැ ඔය විදියට බණන. මේ බණamataක වෙන්නේ මේ බනවකට හොඳට මතක තියේවි. හැබැයි මේක අධ්‍යයනය කරන්නේ නැතුව හිතියොත් අමතක වෙනවාමයි. ඒ නිසා නැවත නැවත කරන්න. හැමදාම මෙනෙහි කරන්න. මෙනෙහි කර කර hina වෙන්න. hina වෙනවා. වේද? කටාජික මත්තක් කළ අනේ අරහා මුද්‍රෝ කියපේක මරන්නේද ඇත්ත නැේද කියලා ආතල් එකේ හිතන. ඒ හිතන කොටත් මොකද වෙන්නේ? සිතෙන් හිතන කොට සිතෙන් හිතන කොට තමයි වෙන්නේ. චේතනාම් විකවේ කම්මං වදාමේ චේතිත්වා වාචා මනසා. අර මනසා ඒ වේ හිත. ඒකින්දා පින් කරන ක්‍රමෝන්න කියලා දුන්නා. පින් කරන ක්‍රම වලින් පින් කරන්න හිතන්න හිතෙනුත් පුළුවන් පින් කරන්න. එතකොට පුළුවන් ඔබට ඔබේ ජීවිතේ ජය ගන්න. ඒක නිසා පින්නතුන් කල්පනා මේ වගේ විනද්දාමත් सिद्ध කරන්න 50ක් ශක්තිය ධෛර්යය ලැබුණේ විශේෂයෙන්ම අපේ විජිත නන්දහා මුද්‍රෝ නිසා. මම ඉස්සල්ලාම පින් දෙන්න උන්වහන්සේට. ඇයි ඒ? ඔබට මම පින් කරන්න අවස්ථාව දුන්නායි. නැත්නම් උන්වහන්සේට තිබ්බා. අද වැස්ස මේ දවස්වල වහිනවා. දවනවනේ නැහැ. රටේ නිතර කරමු. ෂුවෝ අපි කැමති වෙන්නේ නැද්ද? කැමති වෙනවා. අපි කිව්වත් ආ මේ දවස්වල ආර්ථිකේ හොඳ නැහැ. තුන්දෙනෙක් හතරදෙනෙක් ගන්න දික දෙමු. ඩයික කොච්චර කැමති වෙනවද? කැමති වෙනවා. හැබැයි ඒ කැමති වෙන්නේ පෞකාරයෝ തിക ඒක නිසා හාමුදුරුවෝ කවදාවත් ඔබට අඳුමින් කරන්න අනුශාසනා කරන්නේ නැහැ. ඇයි ඔබේ පින්කම් මගර වෙන්නේ? අග්‍ර වෙනකොට තමයි ඔබට පින වැඩිගින් ලැබෙන්නේ. හාමුදුරුවෝ තමයි danne පින් ගන්නේ. تمہාර ගම් වල ඉන්න පින් ගන්න danne ඒවා. යකෝ මේ සියල්ල ලැබෙන්නේ පින. අප වෞකාරගමඩ ජීවිතයේ ඉඳලා පැවිදි ජීවිතේට ආපු භින්නන්දා මහඳුරුවත් හදන දායකයෝ ඉන්නවා ධම්මානවල උන් පැවිදනා අතරෙ ඉන්න කිව්වා නම් ඉවරයිනේ පන්තිය. වැරදි. උන්ට පැවිදනා අතරෙලා මේ ධික කරන්න කිව්ව නම් එහෙම කරන්න බෑ. ඒක නිසා අපිට අපේ හාමුදුරෝ වටින්නේ මට නෙමෙයි. කරන මම මේ ගමේ ගිහි වෙිට යන මම උදේ හවස් මතක් කර කරමල් තියනයි ඇයිද 얘 මේ ගමකට දෙන පින්කොඩ එනං ඔබත් එහෙමයි කරන්න ඕනේ ඒක පින ඒක তো ඔබටමයි ලැබෙන්නේ ආමුදොන්ට ලැබෙන්නේ නෑ අග්‍රවිදීර දන් දුන්නා කියන ආමුදොන්ට අග්‍රවිදීර ලැබෙනවා දානිචුට ඒක තැන්දා වෙලෝ බෙවරයිනි යනවනේ ඒකෙ ලැබෙල් ටිකක් විතරයි තියෙන්නේ ඒට වැඩි දෙයක් ලැබෙන්නේ නැහැ ඒ නිසා පින් ලොකෝට කරනකොට ඒ වට උදව් කරන්නේ ඒ වට කපන්න එපා ඔබේ පෞකාර චිත බලවත් කරගන්න එපා පෙන්කාර චිත බලවත් කරගන්නද ඒ සතතිය පින්සිත බලවත් කරන්නට අපේ විජිතනන්ද හා මුදුරුව හා සුදීරහාමු සුදී ක්‍රාණන්ද හාමුදරු පොඩි හාමුදුරුන්ය කායිශක්තිය මානෙස්සක්තිය මේ පුසලේ යානුභාවීෙන් ලැබීවා ලැබේවා කල සතු කල පාත. එනම් අද දිනේදී තවත් ප්‍රධාන අරුමුණක් වෙලා තිබෙනවා අප පන්සලේ වැඩවාසයේ මේ විහාරස්ථානයේ වැඩවාසය කරලා අපවත්ීව දාල් ලොබහාම. මම වචන දෙකක් තුනක් අතර කතා කරලා තියෙනවා. කලාසක් ආපුාවේදී. ඉතින් උන්වහන්සේත් මහ පුණ්‍යක පුණ්‍යමන්ත දිස්නෝවන් සේනම. ඒකින් ඉඳ තමයි සිවුරින්දම්ම අපවත් වෙන්න පුළුවන්. මේ ඉවරනකොට සිරුරින්නම් අපවත් වෙන්න බෑ. යනවකොිටා නේ. එන උන්වන්සේ අපවත් වෙනකන් සිරුරිටියා කියන්නේ උන්වන්සේ හරින්ම පින්වන්ත බික් සම්මාන්සේ නම. ඒක නිසා මම හිතරවා ආය අමතෙන් උන්වන්සේටනම් පින් අර කරන්න ඕනේ කියලා. නමුත් අපිට කියන්න බෑ චුත්‍ය අවස්ථාව මොනසිත පාලෝනාද විත කියන්නේ කියවන්නේ නැහැ නිසා අපියත් අපිට අනුශාසනා කළා අපවත් විබාල සුගතා නන්දලු පහම තුරන් වහන්සේට අද දිනේදී මේ කරගත්ත උපසල් හේතු වේවා වාසනා වේවා කරන්න ඒ වගේම මේ ධර්ම දේශනාවේ දායකත්වයෙන් කරන සහිට්ශරක coded apprenticeship ීගි realidade හිනේ් පිද් අන් දා nagyon සහේ ක Finished ුරියනوف හෑසශ 3 ශන කුධි ආැටී MOD හු ත්වටේ හෂ෇න් ඉෝාවන ත්ක පිල හොන හ්නීré ඇ කන් බ accidental අඟ්ත් ිැපිනි ඉැ පියානන්ද බිම්පෙආ පින් මේ පින්කම දායකත්වයෙන් ආරම්භියුකරන්නේ ඒ වගේම සියලුම දරු aang 예수 ජීවත්ව වාසය කරන මෑණියන්ට හේමාවති ඔක්කම්මා කමලාවති රන්මණිකේ සායි පෞලේ සියලුම දිනාට නන්දාවති සමීරක යන මේ සියලුම දෙනාට ආශිර්වාද කරලා තමයි අද මේ පින්කම සංවිධානය කරන්නට කටයුතු සංවිධානය කළා එදේ මේ ඇත්තන් හින්දා තමයි අපිට මේ වන මේ විදියට ආන්න පළුවන් ඒක නිසා මටත් ඔබ එන්න පුළුවන් වුනේ මේ ඇත්තන් හින්දා. එතනින්දා අද දිනේදී දායකත්වයේ දරණ ඒ වගේම බිබිලේ පදිஞ்சி සතර පෙරවේ සියලුම අද මේකේ දායකත්ව කටයුතු කරනවා චිත්ත නම දන චේතන පාතන චේතන පාතන චිත්මකතු මැලසිනා ඉෂ්ඨ චිත්ත කරමු ඒ වගේම ඔබත් අපත් ආදවඩාගත් ආදරවරු ගුරු රුදෝ මොපියන්ටත් අදිනේදී අපි මේ කරගත්තා කුසල් හේතු වේවා වාසනා වේවා කියලා සාදු කරමු ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ඔබගේ දිවල් යනරේකේසා අධ්‍යාපන කරේ දෝරස්ස කරන්නා වූ අල්පේසා කිමයේසා කිර්ම දේව දේවතාවෝ නෝන් සේ දාටත් අත්දි නේදී අපි මේ කරගත් ආ කුසල් හේතු වේවා වාසනා වේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරලා මා සමග එකට ගාල්තාවන් ගේමින් දෙවියන්ට පිට පිට ආමෝදන් tysi dhi yaitAvota chwil sibdeников ta 那麼 dan tu sabna sampatti ๋θ�� eşit Dhi yaitAvota ch discovered group llan atalm dh innovation sabdi Ев presents намo dan thuf sam Ollie ๊ان Guzmamo six చేకరన్నౌ శీరమ దినాతః ఫమిని యత శీరమ నవగ్రాహపుల పద్ర్యందువే వాసత సాద్యుదావేవా యాప జీవిత్య గతకరన్నట అదినే దియపమేకర గద్దౌ ఉపసల ఏతువేవా వాసనవేవా కన సాత్యెర పాపణ కర్మౌసాన వసే మే చేదదుతి కలిల తుత్తుమో నిర్వానే కరాయనట అబప శీరమ దినాతః అదినే దివేకర దత్తా sal para mittawa 4wa ki ගනේ වැඩ ඉඳලා උතුම් වාසන සම්පර්ධම දේසලාව පවත්වන්නේදලු පොළොන්නරුව ඓතිහාසික ඩිබුලාගල අරන්නේ සේනසන වාසී මහල් කටේතු අපේ කල්යాన මිත්‍ර සමූහක අපේ නෙළුම් වේවේ නෙළුම් වේවේ සුමරත්න සුමරත්න අලංකාර යන කටේතු අපේ රායි මහන් පුරවහන්සේට කවරු 16ට තව තවත් চিරා කාලයක් මේ සම්බුද්ධ ශාසනීය වෙනුවෙන් මෙඋතුම්ෝ ශාසනික ආධුනික සේවාවන් ඉෂ්ට සිද්ධ කරන්නට අපගේ රජනන් මහ ශ්‍රීලාගේ ආශිර්වාදයෙන් ප්‍රාර්ථනා කරගොත් ඉතින් අපේ හාමුදුරුවන්ගේ අද ජන්මදිනයේ උදහසෙට නිදු නිෝගී භාවය ඉතින් මේ මංගා ආරාධනා කරපු හිඳම තමයි වැඩි නැත්නම් මේ වගේ දවසක කොහේවත් හරි දිනේ පියදපන වැටෙන්නේ තිබුණා ගල තමයි අද පන් දිසාවෙන් මේ ස්ථානයේදී වැඩම කරන්ට ඉදලා උන්වහන්සේට පොදු මූර්ත් නර්ථය ආශිර්වාදයක්. ඒ වගේම උන්වහන්සේ මේ ලෝකෙට බිහි කරන්නට යෙදුනේ පුන් දේවයන් වහන්සේලා ඒ වගේම මේ මෑණියන් වහන්සේ පියන වහන්සේතුමිය සෑම දිනාට ආශිර්වාදයක්ම වේවා කියලා කවුරුත් සාදු කිය ආශිර්වාදයක් සිතකරන. ඒ බලන් සියලු මෙවැනි වීඩියෝ ඔබට දිනපතා නැරඹීමට අවශ්‍ය